Αυτό το Πάσχα, η σκέψη μα στρέφεται στου ανθρώπου που χάσαμε τον COVID και σε όσου δοκιμάζονται ακόμα στα νοσοκομεία. Το ότι η χώρα μα παραμένει στι τελευταίε θέσει σε απώλειε σε όλη την Ευρώπη δεν μειώνει τη θλίψη. Αποτυπώνει ωστόσο το μέτρο του κινδύνου από αυτήν την πανδημία. Την προσπάθεια εκείνων που εξακολουθούν να μάχονται στην πρώτη γραμμή για τη δημόσια υγεία, αλλά και την ελπίδα που φέρνει για όλου το δώρο του εμβολιασμού. Η μεγάλη εβδομάδα είχε φέτος λιγότερους περιορισμούς από πέρυσι. Όμως δεν ήταν ασφαλώς αυτή που θα θέλαμε. Γιατί την πιο ελεύθερη ζωή την κατακτούμε εβδομάδα τη εβδομάδα, ακολουθώντας με συνέπεια το τελικό σχέδιο προς την έξοδο. Επιστρέφοντας προσεκτικά σε κάποιες οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες. Συνεχίζοντας να τηρούμε τους κανόνες τη μάσκας, των αποστάσεων, τη ατομική υγιεινής. Αλλά πάνω απ' όλα τον μα. Η διεθνή εμπειρία αποδεικνύει ότι όλα τα εμβόλια είναι ασφαλή, προσφέροντα μόνο αυτά το διαβατήριο τη υγεία και μια καθημερινότητα χωρί εμπόδια. Ηδη περισσότεροι από τρία εκατομμύρια πολίτε έχουν κάνει την πρώτη ή και τη δεύτερη δόση. Και καθώ λειτουργούν πια πάνω από χίλια σύγχρονα κέντρα και άνοιξαν οι γραμμέ για όλε σχεδόν τι ηλικίε, στα τέλη Μαου μπορούμε να φτάσουμε του πέντε εκατομμύρια εμβολιασμένου Έλληνε. Το πρώτο τείχο ανοσία λοιπόν είναι κοντά, με του νέου να μα δείχνουν το δρόμο τη υπευθυνότητα. Είναι αλήθεια πω έχουμε ακόμα αρκετά κρούσματα και νοσηλεία. Ο κορονοϊό επιτίθεται καθώς υποχωρεί, αλλά σε εμά ανήκει η τελευταία λέξη. Σε λίγο θα λειτουργήσει ξανά η εστίαση σε εξωτερικού χώρου και θα ανοίξουν τα σχολεία. Η όρημη συμπεριφορά μα πρέπει να κάνει αυτά τα βήματα σίγουρα ώστε σταδιακά να γίνουν περισσότερα. Αλλά η οικονομία στηρίχθηκε και άντεξε. Γι' αυτό και η μεσαία τάξη ανασένε. Οι μειώσει φόρων βλέπετε ότι συνεχίζονται. Και οι μεταρρυθμίσει προχωρούν γρήγορα. Σε αυτέ τι άγιες μέρε δεν χωρούν ούτε μικρόψυχε αντιπαραθέσει, ούτε μίζερε προσεγγίσεις, Που μηδενίζουν τον πόνο, αλλά και τον αγώνα μια ολόκληρη χώρα επί 15 μήνε. Σε όσου επιμένουν σε αυτέ, ταιριάζει το άφε ουγάρ είδαση. Τι πιούσε. Οι υπόλοιποι προχωρούμε με ενότητα και αλληλεγγύη στην τελική ευθεία προ τη λήξη τη δοκιμασία. Άλλωστε, η πατρίδα μα φαίνεται να βγαίνει από την κρίση ισχυρότερη, με το σύστημα υγεία πιο δυνατό και σύγχρονο, ψηφιοποιημένε και γρήγορε τι δημόσιε υπηρεσίε, την οικονομία θωρακισμένη έτοιμη να αναπτυχθεί και την τεχνολογία να απλώνεται παντού δίπλα στον πολίτη, όπω αποδεικνύει η καθημερινά και η εμπειρία των εμβολιασμών. Όλα αυτά δηλώνουν πω η χώρα πέτυχε να κάνει την υγειονομική πολιορκία ευκαιρία προόδου και ότι έχει δυνάμει αστήρευτε. Αυτέ ακριβώ τι δυνάμει επιστρατεύει και το σχέδιο Ελλάδα 2.0 για την ανάπτυξη στη μετά-COVID εποχή. Ένα γιγανταίο πρόγραμμα με 175 δράσει για την ψηφιακή μετάβαση, την πράσινη οικονομία, την κοινωνική φροντίδα και τι επενδύσει που θα αλλάξει την εικόνα του τόπου, αλλά και τι ζωέ όλων μα καθώ θα φέρει μεγάλα έργα περισσότερες και καλύτερες δουλειέ, καθαρότερη και φτηνότερη ενέργεια και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση, υγεία που απαντά στο σήμερα και παιδεία που βλέπεις το αύριο. Το ανοιξιάτικο Πάσχα, λοιπόν, προμηνύει ένα πιο ελεύθερο καλοκαίρι. Το θείο φως γίνεται ήλιος εσιοδοξίας για την έξοδο από την παγκόσμια περιπέτεια της πανδημίας. Και το αναστάσιμο μήνυμα διαπερνά την επικαιρότητα, δικαιώνοντα τη του διάσταση. Οι μέρες που έρχονται μπορούν να είναι αληθινά καλύτερες, ώστε οι επόμενοι μήνες να γίνουν παραγωγικότεροι. Και τα σε επόμενα χρόνια, χρόνια μεγαλύτερη ευημερία για την Ελλάδα και όλους τους Έλληνες. Χριστός Ανέστη. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους. Με αγάπη, υγεία, χαρά και δύναμη.